Така ситуація потребує негайного розв'язання, але пошук можливих компромісів вичерпаний. Це заявили сьогодні під час прес-конференції депутати фракції Єднання. Оголосили спільну позицію – якщо депутати не почнуть працювати, підтримують запорізького міського голову Володимира Буряка щодо дострокового припинення повноважень депутатів міської ради восьмого скликання та перевиборів. Не відбуваються сесії міської ради і практично паралізована робота господарського блоку міськради та виконкому. Це призводить до невиплат зарплатні і невиконання важливих міських програм. Неможливо розпочати технічну підготовку до зими, і якщо не встигнемо це зробити в серпні-вересні, може бути запізно. Словом, у місті багато проблем, але їхні вирішення блокуються за вигаданими причинами. Єдиний вихід – оголосити дострокові вибори, якщо склалася така ситуація. Депутати від п'яти фракції – це ОПЗЖ, Нова політика, це європейська солідарність, це партія Шарія, це партія Слуга народу, досить такий цікавий союз, видався. Вони наразі прогулюють сесії Запорізької міської ради. Широка коаліція дала за напрямками заступників мера міста, які повинні були вийти з новими ідеями розвитку нашого міста, так? з новими пропозиціями, можливо, пропозиціями, які б опиралися б на центральний бюджет держави, бо в цій коаліції також є партія про «Слуга народу». Але ж, як ми бачимо, ці заступники, зайнявши свої крісла, почали тільки, мабуть, ділити якісь напрямки і ніяк не дойдуть згоди. Будь ласка, беріть відповідальність і робіть це. Але так сталося, що почалося все, по-перше, з поділу кабінетів, автомобілів, рівня зарплатні. Щоб не бути голословним, зараз у міській раді є проєкт рішення про закупівлю легкових автомобілів для певних заступників міського голови. Нагадаємо, депутати, п'яти фракцій не з'явилися на останні п'ять засідань сесії Запорізької міської ради. Натомість 14 липня намагалися провести позачергову. У понеділок, 26 липня, міський голова Володимир Буряк звернувся до голови Верховної Ради України Дмитра Розумкова щодо невиконання представниками п'яти фракцій. Депутатських повноважень документу ми не бачили там з відповідними доказами направлення чи отримання розумковим. Тобто написати можна все, що ви хочете, але чи звернувся він дійсно це велике питання. Окрім того, ми так само ініціювали звернення і до офісу президента України, і Генерального прокурора України, і до Служби безпеки України, і до Головного слідчого управління над поліцією України, і до Державної служби охорони. Причому в нас є ці звернення з доказами на правило. Те, те, що відбувалося, наприклад, в Запорізькій міській раді, це пряма кримінальна відповідальність керуючого справами виконавчого комітету, стаття 351. Протиправна діяльність спрямована на перешкоджання роботі депутати міської ради. До нас міський голова не виходив з жодною пропозицією і не зробив жодного, навіть найменшого кроку на зустріч. Жодного. Депутати. Депутати виконують свої обов'язки, ходять на сесії. Справа в тому, що сесія складається з пленарних засідань та комісій постійних. І всі комісії проводяться, всі питання вчасно розглядаються. Також депутати самі ініціювали позачергове засідання, яке було зірвано Володимиром Буряком. 30-го числа, звісно, ми будемо у міській раді, як і завжди, для того, щоб достроково припинити депутатські повноваження і обрати нову раду. Потрібні вагомі підстави, а їх немає, адже сесія – це не тільки пленарні засідання. Крім того, час, коли депутати не відвідують пленарні засідання, повинен бути близько трьох місяців. Зараз про це не йдеться.